Traian besescu distruge pe Dan Voiculescu i pe cei de la Antena 3, cea al fostul presubliniere din unescroc. Fostul presubliniere din te. Traian Băsescu, de de pe sublinierea i simplu cu fondatorul antenelor, Dan Voiculescu, dar sublinierea i cu vedetele antenei 3, Mihai Gâdea sublinierea i Mircea Badea. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Besescu a acuzat Alianca dintre antena 3 sublinierei RTV i a acuzat o sepelare a lui Voiculescu. Înceleg Alianca de aprarea unui escroc de teapa lui Dan Voiculescu. E o sepelare a meciurcilor mediatice ale lui Voiculescu, gâdea subliniere Ibadea. Încercare de sepelare a unuia care a fost condamnat la 10 ani depus subliniere cerie. E o campanie sublinierea I la România TV, a tunat Băsescu.